Kyykky. Aseta kuminauha polvien yläpuolelle pujottamalla jalat kuminauhan läpi. Ota hieman hartioita leveämpi haara-asento. Tarkista, että jalkaterät ja polvet osoittavat samaan suuntaan. Laskeudu alas työntämällä samalla aktiivisesti polvia ulospäin. Pidä hyvä keskivartalon tuki koko liikkeen ajan. Nouse ylös ja työnnä edelleen polvia ulospäin, jolloin saat hyödynnettyä kuminauhan vastuksen. Voit pitää kädet edessäsi ristittynä, sormet olkapäitä koskettain tai lanteilla. Sivukyykky Aseta kuminauha polvien yläpuolelle. Ota askel sivulle ja kyykisty alas. Pidä katse ylhäällä, hyvä keskivartalon tuki ja älä kierrä vartaloa sivulle. Tee liike myös toisella jalalla. Liike on sitä haastavampi, mitä alemmas kyykkäät. Askelkyykky eteen. Kuminauha on polvien yläpuolella. Ota askel eteen niin, että molemmissa jaloissa on noin 90 asteen kulma. Ponnista jalka takaisin toisen viereen ja ota askel sitten toisella jalalla. Pidä katse suoraan eteenpäin ja selkä suorana. Kuminauha kevely sivulle. Aseta kuminauha polvien yläpuolelle ja lähde ottamaan askelia sivulle. Saat liikkeeseen erilaista tuntumaa, kun nostat polvia ylöspäin kävellessä. Kyykky- ja jalannosto sivulle. Lähde kyykkäämään vastuskuminauha polvien yläpuolella. Ylös noustessasi nosta jalka sivulle ylös. Toista liike vuorotellen kummallekin puolelle. Kyykky ja potku taakse. Lähde kyykkäämään vastuskuminauha polvien yläpuolella. Ylöspäin mentäessä potkaise jalka taakse vuorojaloin. Muista pitää hyvä keskivartalan tuki. Kyykkyhyppy. Ota hieman hartioita leveämpi haara-asento. Kyykisty alas ja työnnä polvia aktiivisesti ulospäin. Ponnista ylös ja hyppää säilyttäen hyvä keskivartalon tuki ja ryhti. Hyppää suoraan ylöspäin ja varo kallistamasta ylävartaloa eteenpäin. Jalan loitonnus kylkimakuulla. Käy kyljellesi esimerkiksi jumppamaton päälle, polvet kevyesti koukistettuina. Lähden nostamaan päällimmäisen jalan polvea kohti kattoa, Pidä jalkaterä kuitenkin kiinni maassa olevassa jalassa. Eli ikään kuin avaat jalan muodostain jaloilla salmiakin muotoisen kuvion. Jalkojen ojennus selinmakuulla. Käy selinmakuulle ja paina selkää vasten jumppamattoa, jotta alaselkä ei pääse notkistumaan. Nosta jalat 90 asteen kulmaan. Ojenna jalkoja vuorotellen suoraksi, toisen jalan jäädessä koukkuun. Lantion nosto. Käy selinmakuulle ja aseta kuminauho polvien yläpuolelle. Nosta lantio ylös niin, että vartalo on suorassa linjassa. Pidä jalkapohjat tukevasti maassa. Voit halutessasi avata polvet sivulle yläasennossa. Jalat aukia yhteen lankkuasennossa. Käy lankkuasentoon. Kyynärvarret maassa. Pidä hyvä tuki lapojen alueella, älä päästä alaselkää notkistumaan. Astu jalat vuorotellen auki ja yhteen. Lonkan seisten. Kumppari on polvien yläpuolella. Ota tukea esimerkiksi seinästä. Vie yksi jalka kerrallaan taakse. Älä päästä alaselkää notkistumaan. Lonkan loitonnus. Ota tukea esimerkiksi seinästä tai pylväästä. Laita kuminauha nilkkojen yläpuolelle. Vie jalka sivulle suorana.